بيحصل؟ ليه الحيوانات بتجري كده؟ أنا هسعى، إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ أنا خايف، بيجروا ليه كده؟ إجري يلا نجري يلا نجري يلا نجري يلا نجري يلا نجري يلا نجري الجدة الشريرة، الجدة الشريرة بتجري ورانا، يلا إجري. أنا في حالي سيبيني I see you I see you I see you هم هم يلا بينا نشوف الأسد يلا بينا نشوف الأسد عشان يموت الجدة الشريرة دي لحسن تاكلنا كلنا يا أسد يا أسد اصحى يا اصحى يا أسد اصحى يا أسد بسرعة الجدة الشريرة هتاكلنا يا أسد أسهر يا أسد سامة أنت عايزة أية جدة يا شهيرة لكن داور الأسد الأسد نايم مع ملكاش حاجة أبعادي عني أبعادي عني ما تقلنيش أنا ما كلمت أنا في حالك I see you I see you يلا يا جماعة نجري نستخبه يلا نجري نستخبه اسد سيمبا يا اسد سيمبا الحقنا ، انا خايف انا خايف ، فين الشريرة دي اللي جاية تخوف الحيوانات بتاعتي في الغابة بتاعتي انا مش هسيبها انا هنتقم منها انا محدش يخوف الحيوانات بتاعتي ازاي تعمل كده وانا موجود والله لموتها والله لاحرقها في النار هي فين هي فين مم. انا هروح اجيب شويه حطب واولع فيهم نار عشان لما تيجي امسكها واحذفها في النار ايوه يا اسد انت الملك بتاعنا انت تقدر تحمينا انت قوي موتها يا اسد موتها واحمي الغابه بتاعتك واحمي الحيوانات بتاعتك حاضر انا مش هسيبها ابدا ايه ايه تعالي هنا يا جدة يا شريرة انت ايه اللي جابك في الغابة بتاعتي انت مش عارفة ان انا العسد ملك الغابة انا الاسد سيمبا انا قوي انا قوي واقدر احمي حيواناتي أي حد يقرب منهم او يكلمهم انا اقتله تعالي هنا يلا تحرقي وموتي شكرا يا اسد شكرا يا اسد انك موتت الجده الشريره دي خوفتنا ورعبتنا كلنا وقتلت الارنب صاحبنا وموتت الدب وكلته دي شريره قوي وكلنا كنا خايفين الحمد لله انك موتتها دي تستاهل دي وحشه قوي وشريله قوي انت طول عمرك قوي وشجاع يا اسد سيمبا ربنا يخليك لينا ما يحرمناش منك تسلموا يا صحابي تسلموا انا ما عملتش غير دوري انتوا في حمايتي هنا والغابه دي بتاعتي وانا المفروض أحميكم من اي حيوان او اي كائن ممكن يتهجم عليكم ده واجبي وده دوري... يلا مع السلامة كل واحد يقعد في مكانه دلوقتي ويرجع بيته تاني... ماشي يا اسد شكرا شكرا يلا مع السلامة... مع السلامة يا صحابي